کووید 19 آشفتگی و نگرانی زیادی را ایجاد کرده است. ممکن است احساس نگرانی، استرس، انزوا یا تنهایی کنید. خیلی از افراد دیگر هم چنین احساسی دارند. می توانید با چند اقدام ساده در خانه آرامش بیشتری کسب کنید. با دوستان و اعضای خانوادهتان درباره احساسات خود صحبت کنید. گروه‌های حمایتی را پیدا کنید و به طور منظم ورزش کنید. حتی یک پیاده روی کوتاه هم می‌تواند موثر باشد. حتی امکان رژیم غذایی خوبی داشته باشید و حتماً به اندازه کافی بخوابید. همچنین می‌توانید درباره احساسات خود با پزشکتان صحبت کنید. چون صحبت نکردن درباره این احساسات می‌تواند آنها را تشدید کند. اگر به هر دلیل دیگری حالتان خوب نیست، بیماری مزمنی دارید یا باردار هستید، لازم است با پزشکتان تماس بگیرید. اگر به مراقبت بیمارستانی نیاز داشته باشید، پزشکتان می در دریافت این مراقبت به شما کمک کرده یا سایر گروه ها و خدمات مفید را به شما معرفی کند. همه می توانند بدون ارائه کارت شناسایی یا گواهی نشانی نزد یکی از پزشکان در مرکز پزشکی نزدیک به محل سکونت خود ثبت نام کنند. وقت ملاقات و آزمایش های کووید 19 رایگان است. توصیه‌های دولت درباره کووید 19 به طور منظم به روزنسانی می شود. اما همچنان لازم است با رعایت این اقدامات ساده، ایمن بمانید. در صورت توصیه دولت، حتما از ماسک صورت استفاده کنید. پتل امکان در فضای باز با دوستان و اعضای خانواده خود دیدن کنید. زیرا این ویروس در فضای بسته سریتر شیوع میابد. همچنین تعداد این افراد را محدود کنید. مکررن دستهایتان را با آب و صابون. بیش از 20 ثانیه بشوید، فراموش نکنید که پزشکتان همواره آماده کمک به شماست. واکسن کووید 19 بهترین محافظت را از شما و خانوادهتان در برابر ویروس کرونا فراهم می کند. این واکسن به همه تزریق خواهد شد و گروههای پرخطر در اولویت خواهند بود. این واکسن ایمن و مؤثر است. و اگر اده کافی واکسین شوند، از شیوع ویروس جلوگیری خواهد شد. پس از تزریق واکسن، باید همچنان پروتکل های بهداشتی مثل فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و شستن منظم دستها را رعایت کنید. در صورت نیاز به کمک، جهت سبت نام نزد پزشک عمومی با خط کمک رایگان پزشکان جهان به شماره 08-08-16-47-6-8-6 تلفن رایگان دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 12 ظهر تماس بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ویروس کرونا به زبان خودتان از نشانی زیر دیدن کنید: www.doctorsoftheworld.org.uk of خط تیره information.